Det vil være fuldstændig livsafgørende for os at få Hannah ind på den her skole. Husky, jeg nu synes jeg, at vi skal lade de to nye forældre præsentere sig. Øh, jamen, jeg hedder Piv. Det skal være lidt højere. Kan du ikke dig? Nej. Og det her er min mand Ulrik. Hvor <skrug> <skrug> <skrug> altså, Hvis jeg var kineser, så ville jeg måske synes, det var en lille smule ubehageligt. Vil vi lige de kineser, der går i her i klassen? <skrug> en, to... <skrug> Hyteturen, den hedder jeg, selv. Fordi det program, det kender I. If it aren't broken, though, why don't try to fix it? Velkommen til Klipgaard. Er det bare os eller hvad? Hej, <laughs> hej. Kan du huske det gode humør? Ja. <laughs> Men så kender I reglerne, unger. Alle meninger er... Vi går ikke ude i køleskabet. Nå, er der styr på det? Det går så fint. Hun er fuld gange med at lege. jeg har ikke lyst til mere. Det skal nok blive godt, det her. Det siger du altid. Det synes jeg det ikke, jeg kan du ikke bare køres med siger? Hvor er, er du så sur hele tiden? Ja. Så skal vi i gang med natløbet. Du tager bare natløbet næste år, hvis der er mere. Hvis der er mere, så tager du natløbet. Jeg kan slet ikke tage det, jeg seriøst. din kæft! Der er også noget, der hedder dyrevelfærd! Det sagde hun også i går. Kom nu for helvede, vi er her for at holde en fest! Du er snobbede, mand! Er det, er det var okay, at vi røg den der joint. Det går, ikke? Skal cool. <trykker> du have et par ja. ja, det gør de sikkert, men det er intet i forhold til, hvor meget din datter vil have dig, hvis hun skal skifte til. Det virkede da meget... Det er super søde mennesker, altså. God dynamik. Ja, nemlig.